Proč tady jezdíte takhle, jak jste jezdil, nebo co jste tady dělal? Proč? Já jenom procházím, ale... Neprocházíte, tady jste vystoupil z toho auta, my jsme vás viděli. Ne, nedělejte z nás blbce, jako takhle vám to řeknu rovnou. Takže testujte, vám říkám. Stůj, stůj, hele zákona, stůj, stoj, stoj, stůj, stůj, stůj, stůj, stůj, stůj. stůj. stůj. stůj. Prosím tě, tě pánam, začal zdrhat, nereagoval na vízvy, už ho zase máme, jo. Prosím tě, převolel jsem nitku pečer taky. Měl jsem zpátky k vozidlu.